Takže Čaute, ahojte, to som ja Martin, fotofráňo, video, flow, vždy čerce nápady, vždy veľa inšpirácie a stále sa snažím pracovať na sebe aj čo sa týka videonatáčaní. Teraz by som chcel trošku reagovať na prvý komentár prvého fanúšika na mojom YouTube kanáli a ohľadom tých spirituálnych miest, kam vás chcem zobrať prostredníctvom kamery a, tohto pek a takéhoto videa. Uh, ja nevnímam spirituálne miesta ako také, čo sa týka nejakých uh, špeciálnych miest od iných ľudí. a ja vnímam spirituálne miesta také, kde sa ja cítim dobre, kde ja môžem meditovať. Uh, pre iného človeka to môžu byť miesta bez povšimnutia, preď oklonených na bicykli, autom, nevšimne si ich tam, kde ja niečo vidím zaujímavé pre fotografiu alebo vlastne tam, kde človek si môže oddychnúť od svojich myšlienok, môže začať používať Reconnection a Reconnective Healing bez nejakého rušenia. Také miesto po, považujem za spirituálne miesta, tam, kde vlastne človek si môže trošku otvoriť hlavu novým myšlienkám a načerpať trochu kreativity a trošku takej, takej tej vnútornej harmonie do života, ktoré potom môžem transformovať vo fotografiách a vlastne vo fotoedite. Takže to je asi trošku k tým spirituálnym miestam, ale okrem aj takýchto vlastných spirituálnych miest, ktoré, ktoré vnímam ja ako spirituálne miesta, vás zoberiem aj na také skutočné práve s históriou, kde skutočne, kde predtým niečo bolo. A teraz tam je tiež nejaké pekné nové vybudované, tam kde to poznám, tam kde to je bezpečné. Kde sa môžete vybrať s rodinou na bilety a jednoducho oddychnúť si takto spoločne. A budeme mať takúto aj peknú prehliadku týchto miest po Nitrianskom kraji. Takže sledujte môj kanál určite. A určite to nebudú len takéto videá z prednej kamery iPhoneu, ale z kamery Canon EOS N3D, ktorou spokojne fotím už dlhodobo. Takže to bude, to bude také vlastne motivujúce, sledovať môj kanál, neustále, lebo každý deň sa snažím natáčať nejaké takéto myšlienky a postrehy, čo ma nápadnú. Ak máte nejaké zaujímavé vy nápady, ktoré im môžem ozvláštniť to začínajúci kanál, tento začínajúci Fondo Fraňo Flow, myšlienok, nápadov, inšpirácia, kreativity tak mi kľudne napíšte do komentáru, dajte odber, dajte like, ak si sa na toto to, to video vlastne dostal len tak úplnou náhodou, tak tam vedľa vás na labo je vlastnešie odoberať, alebo ešte napríklad môžete dať like, alebo keď sa na to video vyloženie že nelúbilo, alebo, alebo čo, napíšte mi to do komentárov, dajte dislike. Vlastne youtubeu to nevadí, keď dáte aj dislike, niekto je zaujímavejšie. A to je asi taký prvý moment dnešného dňa, čo ma napadol, že vlastne spirituálne miesta nemusia byť len také, kde sú niekde zadefinované. Na Wikipedii alebo na YouTube už od iných vaše spirituálne miesta môžu byť napríklad baš balkón. Hej, že tej keď poznajú, že meditácie slnečku na balkóne, čiže, čiže pohodička. O, tí z nás, ktorí môžeme ísť viacej trošku do prírody, tak si každý vlastný máme svoje spirituálne miesto, kde sme my v tej spirituálnej náladičke. Takže asi toľko. No. Čo sa týka Reconnection a Reconnective Healing, je to vlastne taká téma, ktoré, ktorom sa ja vlastne budem venovať pozdĺžne po celý časť týchto videí, keďže s ním aktívne pracujem. Sú to vlastne ako frekvencie, nebudeme to nazývať teraz energiami, to už je vlastne staré. Označenie energia sú to frekvencie, je, sú to vibrácie, sú to frekvencie univerza. Uh, to je veľmi taký, taký buzzword, dajme tomu, dalo by sa to označiť, ale uh, energia je vlastne vždy bola, je a bude, vo akejkoľvek forme a frekvencie sú to, čo ju tvoria je to taký vlastne, čo sa týka aby sme boli kompaktibilní s technickou verejnosťou alebo teda s tou lekárskou scientific proof tak to poviem keďže Reconnection je a Reconnective Healing scientific proof čo je veľmi dôležité povedať a zmieniť takže asi tak no. o, takže o, napíšte mi, že či vám čo vlastne zmeniť prípadne, mi môžete vy napísať sú do komentárov, čo sa týka vašich obľúbených spirituálnych miest, kde vy a môžem sa nami spozrieť aj ja aj, aj keď to bude nejako blízko, alebo, alebo to bude nezaujímavé. za, lebo každý človek môže vidieť iné inde to svoje spirituálne miesto, to svoje, ten svoj záujem v tom, že čo tam vlastne je. A, tak, a prípadne mi napíšte miesta, kde sa sa pekne fotografovať, kde by mohlo byť niečo zaujímavé. A to je asi tak zatiaľ všetko. A keď ma ešte niečo napadne, určite bude ďalšie video. Tak enjoy leto, enjoy good vapes a enjoy summer a, a všetko. Tak čaute.